ورسالة إلى هذه الحكومة هذا الشعب الآن الذي يعاني من أزمة الوقود تحتاجون إلى خمسة مصافي خمسة مصافي يحتاج العراق ساعة كل مصفة لتكرير النفط ومشتقاته كل مصفة لازم 150 ألف برميل حتى تحلون المشكلة وين وانهيمين هذه المناطق الشمالية الآن الآن خرجت على بكرة هذه ارحموا سائق التاكسي تعطونه 40-50 لتر باسبوع وين يوديهن؟ يا سلام عينينا وحياه التاكسي وين يشتغل بهن؟ 10 لترات باليوم؟ يوام راح يموت الشعب راح يموت الناس راح تموت يا فرعون يا فرعون الناس تموت الناس تموت هذا الجنوب قد جفت المياه يمحتبوا الدواب السلعان جاي يسبكم ويلعنكم ليش هيك ليش؟ ليش هيك سويتوا بينا ليش؟ اي أيوة أيو حال بائس هذه المحافظات النفطيه تعيش في ابأس حال، البصره ليست في احسن حال من هالكركوك، هذه الموصل مخربه مهدمه، قصف تركي ما تقدرون تردون عليه، ايران قطعت عليكم خمسه انهر وانت تستوردون، يا وزير الزراعه ارحم الفلاح الفقير، ارحم فلاح الطماطم 30 كيلو مال طماطم بألف دينار. يا وزير الزراعة الله يرضى عنك يا دكتور تدري لو ما تري انزل للعلوة يا دكتور يا زي وزير الزراعة انزل للعلوة وشوف الناس 30 كيلو 25 كيلو ب دينار ليش ليش؟ وانا هذا الفلاح ليش؟ ممات. مو مات مو تقول له انت ليش ما تزرع؟ مو جاي يزرع يعني تجيب الطماطة الإيرانية ب 750 ألف ألف وربع والطماطة العراقية ب 30 كيل 30 كيل 1000 دينار وتقول اللي فالله اشتغل يمود شو شلون صارت ليش ليش هذا هذا الحال يوقف الاستيراد مننا يخلي الطماطة هاي تشتغل صنعونا معمل مال تعليم سووا معمل مال تعليم على الأقل ارحموا هؤلاء الفقراء ارحموهم ارحموهم يرحمكم الله ارحموا هؤلاء الناس فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل والله ان لم ترجعوا الى الله والله ان لم تتقوا الله سبحانه وتعالى لا يفعلن الله بكم ما يفعل لا يفعلن الله بكم ما يفعل ميزانيه عندكم خير